Želite li vidjeti koje su najodanije mačke na svijetu i zašto? Svaka životinja na svoj način iskazuje ljubav, privrženost i odanost na svojem čovjeku, ali mačke ponekad prednjače u tome. Kao što ćete uskoro vidjeti u videu, pasmine mačaka na top 3 mjesta liste mogu biti izuzetno odani kućni ljubimci i najbolji čovjekovi prijatelji. Prije nego krenemo s listom ako ste novi posjetili na kanalu pozivamo se da se pretplatite i kašte drugim ljubiteljima životinja da učine isto. Pogledajmo sada listu TOP 10 najladanijih mačaka na svijetu. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina Egzota mačka. Egzota mačka je spoj između Perzijske i Američke kratkodakve mačke i jednako je simpatična, razigrana, slatka i jodana. Egzoti uživaju u igranju onoliko dugo koliko ćete se igrati s njima, ali mogu se zabavljati kada su njihovi ljudi zauzeti ili u gostima. Oni vjerno slijede članove obitelji i strpljivo čekaju da uživaju u pozornosti. Potrebe egzote su jednostavne, redoviti obroci, malo igranja s mačim mišem ili privljaskom od perja i puno ljubavi koju uvijek vrataju u još većoj mjeri. Egzota se malo čuje, ali kada se čuje to je tih, ugodan i glazbeni glas. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina Abesinska mačka. Ove mačke imaju vrlo izraženi izgled s vrstama šiljastih glava i kratkom dlakom. Nisu baš pahuljosti mačkice koje vole biti kućni ljubimci, ali su vrlo odane i vole druge kućne ljubimce i djecu. Ove mačke su nevjerojatno znatiželjne i razigrane. Od svih pasmina mačeka a besinska je ona koja živi život u najvećoj mjeri, zašto? Penje se više, skače dalje i igra jače. Ništa ne može povići ovim vrlo inteligentnim i radoznalim mačkama i upravo to su kvalitete koje čine život s njima beskredno zabavnim i nepristavno izazovnim. One su prilagodljive tijekom svog života i dobro se uklapaju u bilo koji dom u kojem im su voljene i u kojem im je posvećena velika plažnja. Ako se pripusti uređajima možda će rastaviti kuću u potrazi za nečin zanimljivim. Oprez. Abi može biti zarazna. Jednom kada je imate otkrićete da ni jedna druga mačka nije kao ona. Na osmom mjestu liste nalazi se perzijska mačka. Svojim slatkim očima i izgledom lica ne čudi što perizijske mačke spadaju u najljepše mačke na svijetu, ali također one spadaju i u najodanije. Koji je razlog? Skloni su iskazivanju svoje naklonosti prema onima koje vole što isvrstava u red najodanijih pasmina mačaka na svijetu. Nemojte se iznenaditi ako vam izgleda uskoče u krilo i pokušaju vas miriti nakon dugo kradnog dana. Komunicira svojim ekspresivnim očima i svojim mekim te melodičnim glasom. Perzijske mačke su mačke s mirnom i nezahtjevnom osobnošću koje se vole maziti i koje su razigrane i natiželjne. Nisu skakači ili penjači, umjesto toga lijepo stoje na stolici ili sofi ili se igraju s omiljenom igračkom od perja. Perzijanci više vole spokojno i predvidivo okruženje, ali mogu biti dovoljno prilogodljivi kod glasne, tj. bučne obitelji sve dok su njihove potrebe slačene i udovoljene. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina Sijamska mačka. Pričljiva Sijamska mačka nema problema dekorirati svoju odanost ljudima. Ovi mačke vole i žude za plažom ako su vam odane slijediće vas po cijeloj kući. Sijamske mačke prilično zahtijevaju pažnju i daće vam je na tone kada jednom zakoračite na ta slatka vratašica. Ova zaigrana i inteligentna ljepotica blisko se povezuje sa svojom obitelji i voli ljude s kojima živi. Oni će često formirati čvrste veze s primarnim skrbnikom, a čak mogu biti ljumomorne na druge kućne ljubimce ili čak ljude u domaćinstvu ako im skidaju pozornost. Sijamci obično žele biti gdje god vi bi bili i pratit će vas oko kuće ili vrta i prirodno se odlučiti biti u istoj sobi kao i vi većinu vremena, čak i ako je ta soba kupolnica. Obožavaju spavati u vašoj spavljačoj sobi. Na šestom mjestu liste nalazi se turska van mačka ili Turkish van? Ovo je društvena i privržena mačka koja je snažno vezana uz članove svoje obitelji iako može odabrati jednog ili dva kao svoje favorite. Veoma su aktivne, atletske te razigrane čak i u svojim starijim godinama. Ova je vrlo pametna, ali i ponekad malo nespretna mačka, rijetka je pasmina koju je teško pronaći, ali nije nemoguće. Ako budete imali sreće da dijelite dom s tako voljenim i cijenjenim i krznim prijateljem, bit ćete nagrađeni razigranim energičnim i odanim suputnikom. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina Maine Coon. Kako ove obožavane mačke rastu tako raste i njihova odanost prema vama. Maine Coon može se malo prijelijepiti i onda uvijek žele biti tamo gdje se i vi nalazite, nije li to prava odanost? Stegle su svoje ime nježni dip jer stranca tretiraju kao prijatelje, obično su vrlo drage prema djeci, drugim mačkama i psima. Dobar i su sretljiv Maine Coon dobro se prilogođava mnogim životnim stilovima i osobnostima. Voli biti s ljudima i imaju navik uslijediti ih. Sretni su kada dobivaju pozornost i kada im usmjerite njihov put, ali ako ste zauzeti oni će jednostavno nadzirati vaša dijela. Zatvorite vrate i strpljivo će čekati da spadite svoju pogrešku i pustite ih unutra. Maine Coon nisu mačke za krilo, ali svakako vole da su u vašoj blizini. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina Devon Rex. Želite li mačku koja se voli maziti? Dobrodušni Devon Rex voli se maziti, zato pripremite najbolja maženja za njega. Po prirodi je nježan i uvijek je spreman igrati se s vama. Ova mačka također voli vožnju na vašem ramenu u što vas neće biti teško uvjeriti jer je vrlo šarmantna. Živo se zanima za sve što se događa i odbija biti izostavljeno od bilo koje aktivnosti. Računajte da će vam biti što bliže, a povremeno ćete čuti tihi glas njegova mišljenja. Voli ljude i podjednako pozdravlja obitelj i njihove prijatelje. Pametna je mačka s umjerenom razinom aktivnosti. Aktivni i društveni Devon Rex savršeni je izbor za obitelji s djecom i pse prilagođene mačkama. Slijede Top 3 najodanije mačke na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najodanijih mačaka na svijetu nalazi se pasmina Ruska plava mačka. Ruska plava mačka ima reputaciju nježne, mirne, pomalo stidljive mačke, ali nemojte krivo shvatiti. Što? Ova mačka možda je rezervirana po prirodi, ali voli se igrati i uživa u skakanju ili penjenju na visoko mjesto gdje može proučavati ljude i situacije u slobodno vrijeme, prije nego što se oduči želi li se uključiti. Promišljena mačka, slažete li se? Gosti neće dobiti neposrednu pažnju ruske plave mačke i možda ju neće ni vidjeti, osim ako ona ne odluči da su vrijedni njezine prisutnosti. Ipak prema članovima obitelji posebno njegovi preferiranoj osobi Ruska plava mačka je uvijek odana, prati ih kroz kuću i čak se voli voziti na ramenu. Ova mačka je osjetljiva te nikako ne želi biti zanemarena i bit će povrijeđena ako ne primi istu količinu nakonosti koju pruža. Manja pažnja može dovesti do teskobe ili straha. Na drugom mjestu liste najodanijih mačaka na svijetu nalazi se pasmina Ragdoll. Iako se Ragdoll mačke ne mogu naći na popisu najinteligentnijih, svakako su izvanredne i posebne, zašto? Simpatične su i vrlo odane, a djeca ih naprosto obožavaju te za to imaju odlične razloge, koje? Osim prekrasnog izgleda ove mačke veoma su privržene obitelji. Ragdoll mačke imaju također izuzetno dobro ponašanje. Malim i slatkim glasom podsjećaju vas na obrok ili pitaju za maženje, ali nisu pretjerano glasne. Rek mačke imaju lijepe manire i lako je živjeti s njima. Često ih možete pronaći na kauču ili krevetu, ali ne na nečem višem od toga, je li razlog odanost? Kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, naravno da je. Rek mačke radije ostaju na istoj razini sa svojim ljudima, a ne na najviše točki u sobi. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete koje su najodanije mačke na svijetu, spremni? Najodanije mačke na svijetu su mačke pasmine egipatski malu. Ova mačkica može izgledati divlje s prirodnim pjeveljim kaputom, ali ne brinite ova mačka je divna kada provodi kvalitetno vrijeme sa svojim omiljenim ljudima. Izuzetno su ljubazne mačke, a najvjerojatnije ćete ih naći kako mašu repom i u šapice u krivu svojih omiljenih vlasnika. Slatko zar ne? Vrlo je aktivna i razigrana, a savršen je izbor za s djecom. Dovoljno je pametno da se makne od mališana, ali voli djecu školskog uzrasta jer se podudaraju s njeznom energetickom razinom i radoznošću. Ovu divnu mačku ništa ne plaći čak ni psi te će se rado sprijateljiti s njima ako joj ne stvaraju probleme. Ekipatski malo zaigrana je i vrlo druželjubiva mačka. Nakon ovih divnih karakteristika najodanijih pasmina mačaka malo tko ne je bio sretan kada bi mogao uživati u društvu ovih prekrasnih bića. Svaka na svoj način pokušava izraziti ljubav, privraženost i oto na svojem čovjeku, te bi svaki vlasnik ovih mačaka to trebao znati cijeniti. Možda mačke ne mogu pričati, ali svi znamo da za ljubav i onako nisu bitne riječi, već djela, slažiš li se? Ako znaš da je još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više?